OK, takže teraz sa pokúsim, čo najrychlejšie nájsť, vakinátorovi. Točí tvojich charakter na YouTube? Jasne, že áno. Je zo Srbska? Nie. Nehovorí po anglicky. Áno, je z Českej republiky. Točí teraz Minecraftové ideá? Myslím si, že hej. Nemá milena odberateľov zatiaľ. Není zo Slovenska. Nemá viac ako 400 tisíc zatiaľ. Hra na kveplý? Ja si myslím, že hra. není červený. Oblíka si čierny plášť? Um, myslím si, že nie. Áno, trošku by ukázal svoju tvár? Um, myslím si, že nie. Myslím si, že áno, natáča Bedwars. Áno, <laughs> trošku je kit. Áno.